ابھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے گناہ ہو جاتا ہے انسان خطا کا پتل ہے لیکن رب دلا بھی تو وعدہ فرما رکھا ہے جب گناہ ہو جائے آ کے معافی مانگ فوراً معافی ملے گی ایسے کہ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام آج یہ ہمارے اوپر قحط پڑا ہے نا اس کی وجہ جو ہے نا وہ حضرت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاح و آپ کی قوم پر نہ قہط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تو کچھ بندے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 وما عليها إلا البلاغ المبينة